Ο νόμο τη Έλξη είναι για ηλίθιου. Όχι εντάξει δεν είναι για ηλίθιου, αλλά στο σημερινό μάθημα θα επιχειρήσω να εξηγήσω τον περίφημο νόμο τη Έλξη με απλά λόγια. Έχετε ακούσει για τον νόμο τη Έλξη ή για το βιβλίο που έχει κυκλοφορήσει πριν μερικά χρόνια, το μυστικό? Spoiler alert! Θα αποκαλύψω το μυστικό από το βιβλίο το μυστικό. Οπότε αν δεν έχετε δει το ντοκιμαντέρ ή αν δεν έχετε διαβάσει το βιβλίο, τότε καλύτερα να κλείσετε αυτό το. Βασικά. Όχι, δείτε το βίντεο. Και μετά δείτε και το ντοκιμαντέρ, διαβάστε και το βιβλίο, γιατί ούτω ή άλλω το αποκαλύπτουν στα τρία πρώτα λεπτά του ντοκιμαντέρ. Yeah. Γεια σας, είμαι ο Θοδωρής Αραμπατζή, συγγραφέας του βιβλίου Ακαταμάχητο Δικτυακό Μάρκετινγκ, Marketing, δημιουργός του GreekCoach.gr και του προγράμματος επαγγελματίας του μέλλοντος στο FuturePro.gr. Και αυτό που κάνω είναι να βοηθάω ανθρώπους που ασχολούνται με το δικτυακό marketing και την online και offline επιχειρηματικότητα.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 Το οποίο στη συνέχεια έγινε και βιβλίο. Πρόκειται για ένα βιβλίο που πούλησε περισσότερα από 30 εκατομμύρια αντίτυπα και μεταφράστηκε σε περισσότερε από 50 γλώσσε. Όταν κυκλοφόρησε, είχε γίνει πραγματικά ένα χαμός. Όλοι μιλούσαν γι' αυτό και το μυστικό. Και αν και για όσου από εμά ασχολούμασταν λίγο χρόνο με την προσωπική ανάπτυξη, έλεγε κάποια πολύ βασικά πράγματα. Αυτό που έκανε ήταν ότι εισήγαγε πολύ κόσμο στον κόσμο. Τη προσωπική ανάπτυξη, τη ανάγνωση βιβλίων αυτοβοήθηση, αυτοβελτίωση. Ποιο είναι λοιπόν αυτό το μεγάλο μυστικό. Είναι, είναι ο νόμος, νόμος τη έλξη. Με απλά λόγια, ο νόμος τη έλξη λέει ότι θα προσελκύσει στη ζωή σου οτιδήποτε είναι αυτό το οποίο εστιάζει. Οπότε α πούμε ότι εστιάζεται στα θετικά πράγματα στη ζωή σα, αυτόματα θα αρχίσετε να έλκεται στον εαυτό σα και στη ζωή σα περισσότερα καλά και θετικά πράγματα. Μέσω λοιπόν αυτού του βιβλίου και του βίντεο, του Doug Πολλοί άνθρωποι σήμερα έχουν μία σύγχυση για το τι πραγματικά είναι ο νόμος της έλεξης. Έχουν μία αρκετά απλοποιημένη ιδέα του τι είναι, ότι ας πούμε ότι αν οραματιστείς κάτι που θέλεις, με κάποιο μαγικό τρόπο αυτό θα εμφανιστεί μπροστά σου. Δεν λειτουργεί όμω έτσι ακριβώς. Αυτός ο συμπαντικός νόμο είναι λιγάκι πιο πολύπλοκός από ότι μας έχουν περάσει ότι είναι. Και το κακό είναι ότι, επειδή πολλοί πίστευαν ότι απλά θα πρέπει να οραματιστώ κάτι και αυτό θα εμφανιστεί μπροστά μου το οποίο προφανώς δεν λειτουργεί ακριβώς έτσι, όλο αυτό, σε κάποιες περιπτώσεις, δημιούργησε αισθαλμένες προσδοκίες στον κόσμο και την εντύπωση ότι ο νόμος της εισέλξης τελικά δεν δουλεύει. Και αυτό επειδή δεν έφερε στη στιγμή τα επιθυμητά αποτελέσματα. Λοιπόν... Α ξεκαθαρίσουμε αρχικά ότι ο νόμος τη έλξη δουλεύει. Για την ακρίβεια, δεν μπορεί να μην δουλεύει. Είναι ο τρόπο με τον οποίο λειτουργούσε και λειτουργεί το σύμπαν. Ο νόμος τη έλξη είναι αρκετά παρόμοιος με τον νόμο τη βαρύτητα. Δεν μπορείτε να δείτε τη βαρύτητα και συχνά δεν έχετε και συνέστηση τη βαρύτητα. Ωστόσο, αν προσέξετε, αν παρατηρήσετε προσεκτικά, μπορείτε εύκολο να δείτε πώ λειτουργεί αυτό ο νόμο στην πράξη. Το να μάθετε να χρησιμοποιείτε συνειδητά τον νόμο τη έλξη για να βελτιώσετε τη ζωή σα. Είναι κάτι που χρειάζεται χρόνο. Σκεφτείτε ότι είναι μια δεξιότητα την οποία χρειάζεται να καλλιεργήσετε. Δεν είναι κάτι που το αποκτά κάποιο τη στιγμή. Και επίση τα αποτελέσματα από τη χρήση αυτή τη δεξιότητα χρειάζονται χρόνο για να εκδηλωθούν, για να εμφανιστούν. Χρειάζεται υπομονή. Και η υπομονή ούτω ή άλλω είναι μια σημαντική δεξιότητα για μια επιτυχημένη ζωή. Σε αυτό το μάθημα, η πρόθεσή μου είναι να σας εξηγήσω τον νόμο τη έλξη με τόσο απλό τρόπο, ώστε να είναι από τη μία εύκολο να τον κατανοήσετε αλλά αρκετά ολοκληρωμένο τρόπο, για να τον βάλετε σε εφαρμογή στη ζωή σας. Η πρώτη ιδέα που χρειάζεται να κατανοήσετε είναι τον βασικό νόμο του σύμπαντος, τον λεγόμενο νόμο της δόνησης. Κάθε αντικείμενο στο σύμπαν, από το μεγαλύτερο άστρο και πλανήτη στο διάστημα, μέχρι το μικρότερο κόκο άμου, βρίσκεται σε μία συνεχή κατάσταση δόνησης. Αυτό μπορεί να είναι δύσκολο να το πιστέψετε, και όλα γύρω μας μοιάζουν, σταθερά, μοιάζουν στερεά, Δηλαδή δεν μπορώ να περάσω το χέρι μου μέσα από το τραπέζι ή από τον τοίχο ή από την οθόνη. Οπότε, αν όλα είναι μία δόνηση, γιατί δεν μπορώ να το κάνω αυτό, γιατί δεν μπορώ να περάσω το χέρι μου μέσα από την οθόνη ή μέσα από τον τοίχο. Η απάντηση βρίσκεται στου όρου συχνότητα και σύνθεση. Ο νου σα είναι τόσο εξελιγμένο, τόσο ευφύ, που έχει πάρει όλε αυτέ τις δονήσει γύρω σα και έχει μάθει να τι μεταφράζει στην πραγματικότητά σα με τέτοιο τρόπο που δεν μπορείτε να δείτε τι δονήσει. Σκεφτείτε το λίγο. Τα χρώματα που βλέπουμε γύρω μας, τι είναι. Αν θυμάστε το σχολείο, θα θυμάστε ότι τα χρώματα είναι απλά η δόνηση σε μια συγκεκριμένη συχνότητα. Ο ήχος που ακούμε, τι είναι. Δεν είναι τίποτα άλλο από δονήσεις που το μυαλό μας τις μεταφράζει με τέτοιο τρόπο που να σημαίνουν κάτι, να βγάζουν εγώ μια μελωδία ή νότες. Γνωρίζοντα λοιπόν αυτό, μπορούμε να πούμε ότι όλη σα η πραγματικότητα είναι μέσα στο κεφάλι σα. Τη δημιουργούμε δηλαδή εδώ πέρα, μέσα στο κεφάλι κεφ Δεν υπάρχει κάτι εκεί έξω, κάτι έξω από εσά, παρότι φαίνεται έτσι. Είναι σαν την ερώτηση που λέει ότι αν ένα δέντρο πέσει στο δάσος και δεν είναι κανείς εκεί για να το ακούσει, θα κάνει ήχο. Η ιδέα είναι ότι δεν μπορείτε να βιώσετε την πραγματικότητα χωρί να την αντιλαμβάνεστε συνειδητά και αυτή είναι η βάση του νόμου της έλξης. Ακόμα κι αν έχουμε αποδείξεις ότι όλα γύρω μα είναι δονήσεις, είναι πάλι δύσκολο να το συλλάβουμε σαν ιδέα σε συναισθηματικό επίπεδο. Το οποίο δείχνει και πόσο αδύναμη είναι η λογική μπροστά στα συναισθήματά μα, αλλά αυτό είναι ένα άλλο θέμα για άλλο βίντεο. Τέλο πάντων, το να αποδεχτείτε με τη λογική σα αυτή την αλήθεια είναι πολύ διαφορετικό από το να την πιστέψετε πραγματικά και να την εφαρμόσετε στη ζωή σα. Αν είστε μπερδεμένοι ακόμα, δώστε μου μια στιγμή, σε λίγο θα βγάλετε περισσότερη άκρη. Για να αρχίσετε να δημιουργείτε συνειδητά την πραγματικότητά σα, χρειάζεται να αρχίσετε να πιστεύετε ότι όλα είναι έλξη. Αφιερώστε λίγο χρόνο μέσα στην ημέρα σα, καθίστε. Και προσπαθήστε να οραματιστείτε, να φανταστείτε τη φύση όλων των πραγμάτων γύρω σα. Ότι όλα είναι δονήσει. Ηρεμήστε το μυαλό σα και νιώστε πραγματικά τη δόνηση των ήχων και του αέρα γύρω σα. Βάλτε στην άκρη του όποιε αμφιβολίε μπορεί να έχετε και δοκιμάστε το. Πιστεύω ότι θα εκπλαγείτε ευχάριστα. Η δεύτερη ιδέα που χρειάζεται να κατανοήσετε είναι ότι η βασική αρχή του νόμου τη δόνηση λέει ότι δονήσει όμοια συχνότητα. Έλκονται μεταξύ του. Σκεφτείτε το σαν δύο σταγόνε νερού που σιγά σιγά η μία κινείται προ την άλλη. Τι θα συμβεί όταν έρθουν τελικά πολύ κοντά. Θα ενωθούν και θα γίνουν μία αντί για δύο ξεχωριστέ. Αυτό συμβαίνει γιατί έχουν την ίδια ακριβώ δόνηση. Τώρα σκεφτείτε το ίδιο με μία σταγόνα νερού και μία σταγόνα λάδι. Όσο κοντά και αν τις φέρνουμε μεταξύ του, δεν πρόκειται να γίνουν ένα. Αυτό συμβαίνει επειδή οι δονήσει αυτών των δύο στοιχείων είναι πολύ διαφορετικέ μεταξύ του. Ο νόμος τη Έλσης λοιπόν είναι βασισμένο πάνω σε αυτή την ιδέα. Αν θέλει να φέρει κάτι στη ζωή σου, ανεξάρτητα από το τι είναι αυτό, άρχισε να δονείσαι σε ένα επίπεδο, σε ένα τέτοιο επίπεδο που είναι σύμφωνο με την επιθυμητή σου πραγματικότητα. Αυτό είναι κάτι πολύ σημαντικό που θέλω να το επαναλάβω. Αν θέλει να φέρει κάτι στη ζωή σου, ανεξάρτητα από το τι είναι αυτό, άρχισε να δονείσαι σε ένα τέτοιο επίπεδο που είναι σύμφωνο με την επιθυμητή σου πραγματικότητα. Σκεφτείτε το λίγο αυτό, έτσι. Αν πρώτον όλα είναι δόνηση και δεύτερον οι δονήσεις ίδια συχνότητα έλκονται μεταξύ του και τρίτον έχετε την ικανότητα να ελέγξετε τη δική σα δόνηση, τότε σίγουρα μπορείτε να ελέγξετε τη συνθήκη τη ζωή σα. Το πρόβλημα εδώ προκύπτει όταν προσπαθούμε να ελέγξουμε την πραγματικότητά μα χωρί πρώτα να προσαρμόσουμε τη δόνησή μα. Όση φυσική προσπάθεια, σωματική προσπάθεια και να βάλουμε, δεν πρόκειται να δημιουργήσουμε τον κόσμο που θέλουμε να δούμε. Όλη δουλειά. Ξεκινάει από μέσα μα. Από εδώ πέρα. Μέσα από το μυαλό μα. Αυτό σημαίνει ότι δεν αρκεί η δράση για να έρθει το αποτέλεσμα. Φυσικά δεν αρκεί μόνο η δόνιση για να έρθει το αποτέλεσμα. Πρέπει να κάνουμε και δράση. Και σωστή δράση. Οπότε αν θέλετε να μιλήσουμε προσωπικά και να σα βοηθήσω να αποκτήσετε τη σκέψη, την κατάλληλη νοοτροπία και τι δράσει για να φέρετε αποτελέσματα στη ζωή σα και στην επιχείρησή σα και στην εργασία σα, μπείτε στο GreekCoach.gr κάθετος free και ζητήστε μία δωρεάν επιχειρηματική ανάλυση. Θα σα καλέσω να μιλήσουμε για 30 λεπτά και να δούμε. Τι είναι αυτό που σα εμποδίζει να κάνετε τη διαφορά στην επιχείρησή σα, στα οικονομικά σα ή σε οτιδήποτε άλλο σα απασχολεί. Μπείτε στο GreekCoach.gr κάθετος free. Όπω έλεγα λοιπόν, δεν αρκεί μόνο η δόνηση για να έρθει το αποτέλεσμα. Ωστόσο, μόλι αποκτήσουμε την ικανότητα να προσαρμόσουμε το μυαλό μα τις επιθυμητές συχνότητε δόνηση, τότε η φυσική πραγματικότητα θα μα ακολουθήσει πολύ πιο γρήγορα. Ποιο άλλο βιβλίο, εκτό από το μυστικό, έχετε διαβάσει που σα βοήθησε να φέρετε στη ζωή σα, αυτό που οραματιστήκατε. Να έλξετε την πραγματικότητα που θέλατε. Γράψτε μου στα σχόλια. Αφιερώστε λίγο χρόνο για να σκεφτείτε αυτές τις ιδέες και να δείτε αν σας φαίνονται λογικές, αν σας βγάζουν νόημα και λογικά αλλά και συναισθηματικά. Αν το σκεφτείτε καλά, θα καταλήξετε κι εσείς το ίδιο συμπέρασμα στο οποίο έχουν καταλήξει όλοι οι σπουδαίοι ηγέτες τη ανθρωπότητας. Ότι εμείς δημιουργούμε την πραγματικότητά μας